Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати, як я оформляю стільнички до столів. От, я роблю подібні такі візерунки, виконую їх е кутовою ставмескою, можливо, хто там називає фучиком. От, оце все діло, нема нічого складного, лише намалювати і постійно контролювати різець, щоб не побіг в різні сторони. Якщо е, чисто руками працювати, то різець побіжить, якщо працювати киянкою, то більше контролю над різцем. От. Е, виконував я ще, брав полукруглу стамеску, от така, вона, щоб вибирати такі виямки. Ну і звичайно кернер, щоб зробити імітацію якихось там горошків, щось подібне із таким. От. Раніше я робив вже стіл цим людям і такий самий подібний візерунок у них вже є на столі, тому я вирішив повторити такий візерунок і на цій стільниці. Ось гот, намалював уже візерунок на стільницю до серванта сервант буде видно майже оцю частину всю, тому, щоб не вказався він голим, я все-таки вирішив сюди теж щось нанести. От. Так що така ситуація. Бо як робиш стіничку, якщо прибрати, ну щось не вистачає ніби їй. Різаний, да, от різана ніжка на стіл, от як подивитися, все гарно, все красиво. Да, знизу у мене шарики такі зроблені, а тут ніби щось не вистачає цій стільниці. Тому я вирішив, ну, вирішую таку проблему, щоб було більш-менш воно виглядало. Можна робити сюди різьбу повністю. От. Я ще такі роботи не виконував, але в майбутньому є ідея для себе зробити повністю тут гарну колосальну різьбу і положити зверху скло. От, От така в мене ідея колись, можливо, така мрія моя здійсниться, як буде час для себе працювати. От, а то, як то кажуть, сапожник без сапог, да, от можна сказати. От, так що така ситуація. Що я ще робив? Якщо, наприклад, у мене виходить стіл однотонний да, і ще світло кольору, то я е, такі візерунки, як нанося. Я тоную чорною морілкою, тоді це все шліфую і в мене виходить, що виділяється цей візерунок, насичується ще краще і краще виглядає. От, тому, коли як зробити повністю цей візерунок із таким відтінком, то дуже гарно виглядає. Є в мене деякі роботи, деякі подібні я робив, я в кінці відео викину фото, Наглядно це все подивилися, як воно виглядає. От, можливо, вам таке щось подобається подібне, десь можете таке і примінити. От. Звичайно, така різьба не в новинку. Є хлопці, які морять повністю деревину, а тоді вирізають оці всі речі по морільці. Тоді виходить, що внутрішня частина вона світла, а наружня темна. Основно це роблять, наприклад, дошки для нарізання сала і ковбаси. От. Так що така ситуація. Ну, ця різьба не заважає, наприклад, стояти деяким речам. Практично не відчу ну, відчувається рукою, але якщо щось поставити, вона не буде заважати стояти там в якомусь стаканові, чарці. От чарка точно не перекинеться. Якщо робити якусь більш об'ємнішу, поширенішу різьбу, ну звичайно, воно буде незручно у користуванні і незручно в прибиранні. От. А така різьба, коли я, наприклад, її лакую, я стараюся лакувати її так, щоб вона майже залилася туди, і тоді можна вогкою губкою це все прибирати. От. Я буду красити двокомпонентним лаком, адже я вже красив таким лаком людям, буде трішки забувся назву От. ну кому буде цікаво задасте питання я тоді на фірми Ні, забувся трішки назву не буду брехати От. вона двокомпонентна виходиться цей лак наноситься спочатку а тоді фінішним лаком От. ну і буду морити це все морілкою я моритиму це у Два етапи. В мене буде по дубовій йти дуб от, і наносити моя чорну морілку лише там на різьби, ніби робити імітацію патіни. От, така, це значно здешевлює, можна сказати, Процес да, роботи, бо якщо робити патіну чорну брати, то вона дорожча, а спіртова морілка, от, наприклад, дуб, і по дубові спіртовою чорною піти далі тут буде, ну, дуже чудово. Вже в мене деякі вироби я робив так, і доволі непогано це все виглядає, от, ніби, знаєте, така додає ні, ніби трішки старини, що цьому столові там він не новий, а ніби йому вже там років з 50 або можливо і більше. От, і тому виходить він такий ну, незвичайний вигляд у цього столу. Звичайно, ви побачите це все в майбутніх відео. От. І все це я покажу, а так по таких по дрібницях роз'яснюю, можливо, комусь це сподобається і пригодиться в житті, в їхній роботі, а якщо не в роботі, то в будь-якій справі, да, там, в вашому захопленні, от, для того, щоб ви могли десь це, це діло примінити в себе або проекспериментувати на деяких невеличких роботах. От, так що такі, така от, оформлення, таке стільнички. Ну що, друзі, я буду продовжувати свою роботу, хоч і світло вимкнули, от, але в мене в майстерні досить світло, щоб робити такі роботи, тому я буду виконувати далі свою роботу. Ну а вам міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі!